قصص إسلامية وتاريخية السلام عليكم مشاهدينا الكرام قال سيدنا سليمان عليه السلام ولسان حاله رب إني أنا عبدك سليمان فقد أعطيت أبي داود ملكا عظيما أعطيته الرياح غدوها شهر ورواحها شهر وألنت له الحديد فكان الحديد في يده لينا طريا فأعطني يا ربي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي ويكون صدقا على نبوتي لأعرف منزلتي عندك يا ربي فأجاب الله سبحانه وتعالى دعاء سليمان عليه الصلاة والسلام فأعطاه الله عز وجل ملكا عظيما لم يورث فعلمه منطق الطير وسخر له الجن والريح بأمره فكان عبدا شكورا قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم على لسان سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرام ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وذات يوم جاء الغراب إلى سيدنا سليمان عليه السلام متعجبا مما رأى فقال له الغراب يا نبي الله يا سليمان إني قد وجدت مدينة عظيمة مدفونة وسط الصحراء قد ظهر بعضها واختفى باقيها فرأيت مبانيها قد بنيت جميعها من الذهب والفضة والماس فقال سليمان عليه السلام أأنت واثق مما رأيت خذني إليها الآن فحشد سيدنا سليمان عليه السلام جميع الجنود والجن والرياح وساروا حتى وصلوا إليها فرأى نبي الله سليمان عليه السلام جزءا من مبانيها قد ظهر هذا الجزء والباقي تحت الأرض فأمر سليمان عليه السلام الرياح أن تحفر الرمال لتخرج المدينة فحفرت الرياح حتى ظهرت المدينة فتعجب سيدنا سليمان عليه السلام من المدينة ومن منازلها المبنية من الذهب والفضة فدخلها فوجد فيها جمجمة فأمسكها نبي الله بيده وضرب عليها فنطقت بأمر من الله عز وجل فقال سليمان من أنتم؟ فقالت الجمجمة نحن قوم كنا نعبد الأصنام ونتطاول في البنيان وكانت أراضينا جنان فأرسل الله إلينا نبيا منا يدعونا إلى عبادة الله لاتقاء عذاب يوم القيامة فقابلناه بالاحتقار ووصفناه بالسفيه والكذاب يقولون وانغمسنا في شهواتنا وفي عصياننا للدعوة فنحن من قال فيهم الله وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. فأمسك الله عنا المطر وجفت أراضينا فتحولت من الجنان إلى الخراب. قال الله سبحانه وتعالى: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فأرسل الله علينا ريحا صرصرا عاصفة عقيمة كان صوتها مفزعا مرعبا، وكانت فيها من العذاب الشديد، فقد أهلكت كل شيء، ودمرت كل شيء، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، فسلطها الله عز وجل علينا سبع ليال وثمانية أيام حسومة، فلم تنقطع عنا لحظة أبدا، فكانت تحمل الرجل منا عاليا ثم تنكسه على رأسه فينقطع عن جسده حتى أصبحوا كما وصفهم الله عز وجل فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية ومات كل من كان فيها وأتبعنا في هذه الدنيا لعنة وفي الآخرة لعنة فكنا عبرة لمن يعتبر فقال له سيدنا سليمان ومن أنت؟ فقال أنا ملك هذه المدينة أنا من جعلتها في ضلال بعيد أنا من كذبت نبي الله هود فقال سليمان عليه السلام أتريد أن أحييك فقال وهل أذوق سكرات الموت مرة أخرى كما ذقته من قبل فقال سليمان نعم فقالت الجمجمة إذا لا تحييني وتركني في مماتي فللموت سكرات أليمة لم تخطر على قلب بشر فتركه سليمان عليه السلام وخرج من المدينة وأمر الرياح أن تدفن هذه المدينة فدفنتها قال الله سبحانه وتعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت فيرى الإنسان حوله ملائكة الرحمة وملائكة العذاب وهو ينظر إليهم بخوف شديد لا يستطيع الكلام فهل تقبضه ملائكة الرحمة أم سيكون من أهل النار فتقبضه ملائكة العذاب بكل قسوة فينهار المحتضر ويغيب وعيه ويتجمد لسانه وينظر إلى من حوله بحسرة وألم وتلتف ساقه اليمنى باليسرى فهو يسمع ولا يستطيع أن يتكلم ويرى ولا يستطيع أن يعبر وتنزع روحه حتى إذا بلغت الحلقوم وهو ينظر إليها وهي تخرج والملائكة حوله من كل مكان منهم ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فتشخص الأبصار وترتخي العضلات فليس للإنسان حول ولا قوة فيتيبس جسده حتى يصبح جثة هامدة قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إن للموت سكرات وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله والله لو ان لي ما طلعت عليه الشمس او غربت لافتديت به من هول المطلع والله لو ملك الارض لافتديت به من هول الموت فقصه سيدنا سليمان عليه السلام لم نقف عليها بسند صحيح فهي من الاسرائيليات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج ففيها من العبر ما ينفعنا والخوف من الله تعالى